Поки не почалось основне відео, спускайтеся під ролик і пишіть свій коментар на 5 або більше слів. Залишивши свій нікнейм і ID у танках, щоб прийняти участь у розіграші бойових перепусток разом з ліцензіями, написали «Молодці». А тепер сідайте зручніше, ми починаємо. Завезли нову бойову перепуску, як відомо, це колаборація з Термінатором 2. Навіть музику з цього фільму грає в гаражі. Але я не можу її продемонструвати, бо це буде порушення авторських прав. На перших рівнях нам дають пісочний танчик 4 рівня pz 38 na Скажу, танчик має хорошу альфу, як для свого рівня, і хорошу мобільність. Танк можна одразу продати, як це, напевно, робили з піском з інших перепусток. На 30 рівні нас чекає кіборг убивця. А якщо серйозно, то це змогло. Нову копію американського ТТ 6 рівня М6. Одразу давайте поглянемо на його зовнішній вигляд. При знищенні ворога або просто нанесеній шкоди йому зліва починає світитися ліхтарик. А якщо ворог вбиває нас, то залізні частини танку залишаються, так сказати, живими. Бачите це на екранах. Зовні танк виглядає цілком непогано. Тепер перейдемо до ТТХ. М6 має непогане бронювання і хорошу заліфу гармату. Проте кіборг має стокову гармату на 160 одиниць шкоди і кращий ДПМ, ніж у аналога. 4,5 секунди перезарядження дають у собі знати. І це, я скажу, дуже допомагає наносити хороший дамаг. Також маємо вище пробиття, порівнюючи з аналогічною гарматою на прокачуваному танку. Апарат тільки при цих параметрах грається дуже сильно і навіть трохи починаєш думати, що це імба. Бо бронювання тут таке саме, як і на F6. Але, але навіть, навіть так, так ми маємо, маємо кращу мобільність, як не дивно. Їдемо під 40 приблизників на годину і встигаємо доїхати до ключових позицій за невеликий час. Задяки бронюванню можна грати як на фланзі з тяжкими танками у місті, так і з стежками у полі або від рельєфу. Граючи у місті, не старайтеся танкувати від борту, бо пробивається у каток дуже просто. Старайтеся стояти до супротивника прямо і зрідка мансувати вправо і вліво. Але не перестарайтеся і не доверніть танк так, що будуть пробиватися котки. На рельєфі можна спокійно грати від башти КВН. Вони тут виносять в мінус 10 градусів униз, що можна віднести до плюсів. І що це в нас виходить? Танк вийшов не такий поганий, навіть десь дуже сильний, тому грати можна. До плюсів я відніс хороший ДПМ, пробиття, бронювання, хоч там і котки, як які майже всі можуть спокійно пробивати, і мобільність. До мінусів, напевно, тільки точність, про яку я не сказав ні слова. Скажу, що треба буде деякий час почекати, поки зведеться гармата, і потім стріляти. Але бувають моменти, коли треба кинути вартуку і що можна робити. Якісь постріли будуть влучати у ціль. Зараз ми зіграємо пару боїв, щоб підвести остаточний підсумок. Ось ми і в першому бою. Трапили ми е, у бій з п'ятими рівнями. Тому, напевно, піде на гіп, так сказати. От я, як я говорив раніше, просто, не знаю, чудовий вигляд він має. Бо зробили його як в термінаторі Такі залізні місця тут присутні І вони, як я говорив, після Убивства твого танка залишаються як Такими живими Тому це така цікавинка І я хочу сказати, цей вигляд все Цей вигляд танків з перепусток Постійно покращується І і це на плюс іде. Так, зараз у нас тут питва з ВК-301Д. Ми його по ДПМ розбираємо тупо. І все. Але він нас теж пробиває, як і ми. І зараз зажали його в куті. Ага, не пошкодили нам е, механіка водія. І чекати нам ще 40 секунд на на аптечку для нього Ну, п'ять рівні будуть, будуть мати проблеми з пробиттям нашого танку нашої броні але броне, точніше своїми, своїми голдовими снарядами вони можуть все одно пробити Проте зараз не так вийшло у Т-34 і зараз він мене добиває бо нього Ага, я думав, він пров'є мене своїми годовими бебешками. Тоте ні. Це... це що таке? Міц. Ну і ось, якби такий перший бій. Трохи менше трьох, мон... трьох хвилин він пішов. Накидали ми дві... 2к дамага, тупо через... через свій ДПМ. Ідемо у другий. Насправді, цей танк можна було навіть не оглядати у відео, бо це просто копія прокачки. В ньому копія бронювання. Бо, як я сказав, вона тут просто ідентична з, М, з М6. Тому, якби, що він танкує, що у нас танк танкує. І цим можна користатися. Але тут але тут через те, що покращена, так сказати, стокова гармата, е, можемо грати і в деяких моментах нагибати навіть. Зараз е, ми можемо грати навіть від башти. У нас мінус 10 квн, як я говорив. Мінус 160. І е, там стоїть, напевно, Крилос, да? Там стоїть Крилус. Його броня, а у нас не таке хороше пробиття, хоча, хоча і краще, ніж прокачка. Напевно, поїдемо зараз у місто, бо в нас там проблеми має бархан. Пробуємо йому допомогти з супротивниками. Але я щось так... Думаю, що наша, наша допомога не так йому допоможе, так сказати. <пусти> а, і от, я виїхав просто катком вперед і мене одразу поставили на нього. І все, можемо просто пушити, бо там вже нічого нам такого страшного не... Е, немає нічого страшного, в сенсі. Ага, і полетів снаряд в НЛД, так званий. І класно, так? Да? І він нас буде пробивати. Проте вбив нашого бархана Головне зараз кутки не підставляти і... щоб він нас не ставив на них І повинні добивати, повинні, повинні, ага Добили, і в нас... Е... Пантера брит... Ні, не британська, а... Французька тільки... Тільки... І Чафі Чафі шотний, Чафі навіть когось вбив І в нас тут Басото що ж ми з ним будемо робити? Звісно ж, набивати на ньому дама. Ага, круто. Я знаю, що червоні зони, то бронювання. Добре, треба тут проїжджати. Ага. Ось і вертуха. Про яку, про яку, про яку я теж говорив. О, і через... Наш такий великий силует, е, високий танчик, так сказати, можемо через е, цю гірку, навіть не переїжджаючи її, бачити цю противник. І тепер треба обережно виїжджати на Басото, бо він нас може вбити. У нього, я знаю, хороше пробиття і хороша альфа, тому 120, 125 хп він запросто в нас забере. Проте, він не влучив. І кидав фугасом, до речі. Що для мене не зрозуміло чому. Мені здається, що в башту він мене спокійно, нагодімо, міг прошити. Але він чогось. Знехтував цією, ці, як би... Можливістю. Ага, він нас... А, і ось я говорив. Якби, може... Він мене пробив у борт, який я підставив. Проте неважливо. Мене вбили і якраз можемо розглянути його зовнішній вигляд. Зокрема, його... Ці живі частини танку. Залізні. І навіть на гарматі світиться ця червона поло... Ця червона лінія. І... Незрозуміло чому, але ліхтарик зліва від башти, він зник, тупо зник. Це як, тепер виглядає, як цей же танк, тільки на гру в сервері. Що ж, у нас кар'єри. І трапили ми аж до сьомих рівнів. І це буде цікаво. Нас тут... Нас тут так званий КВ-2 на сьомому рівні. І, блін... АМХ-13-57, пантера, до речі, імбова. А в нас що? А в нас... Цей товариш поїхав на СТ-фланг. А я, може... Я сюди поїхав. Значай, не знаю. І я його так навіть не пробиваю. Ну і на каток. Я цілився взагалі в іншу частину. Ага, танкую. Значить, він мене не може пробити так просто. Ага, хотів на каток, полетіло в, в червону зону. І як тут? Боже. Ну, цей басот. Ну, ось і точність. Хоч я і, зв... і звевся, начебто повністю, і все одно помахнув. І на каток він не хоче так ставати. Добре граєш. Ну і знову, ну я звевся і. звівся, і, блін.. Нарешті. О, в нас там товариш є, яких ми потенціально можемо прострілити. І взагалі ціле вся у корпус полетіло у башту. Але добре, влучило, так влучило. Ага, і снаряди... Трохи... Повільно летять. Про що я навіть не говорив раніше, у, так сказати, огляду його ТТХ. У нас залишаються три супротивники. Пасото і дві стежки. А, добре, доберемо цю... ...понтеру. А за цим АМКСом ми ж не встигнемо. Ми вже не встигнемо. Так. І це добре. 7-1. Зіграємо напевно ще один бій і підвой. І підведемо піцумки. Так, в нас знову сьомий рівні. І хороша мапа для гри від башти, від рельєфу. І, до речі, якщо ви забули, то під цим відео проводиться розіграш трьох, якщо я не помиляюсь, трьох бойових перепусток з ліцензіями і умови розіграшу такі. Треба написати коментар від 5 або більше слів і залишити свій ID у танках. А, і, ні, і нікнейм. Е, тому приймайте участь і пишіть, пишіть коментарі з, з ID і нікнеймом. Тому так. У нас там віддається легкий танк один, а тут немає тяжких. Тобто він є, але один і не поїхав сюди. У нас Якось ми роз'їхались по всій мапі і тепер можемо це програти. Ходимось і промахнувся, влучили у вагон. Круто, ні? Тут немає нікого. Де ж немає нікого? Не бачу. Мапа така ще. Якщо б тут був цей КВ-1С, то я б його зміг вийти. А так ні, він поїхав на СТ. О, розманцив його. Ага, круто. 200 навіть. Ага, ну і все. Ну тут... Так. Задній, задній хід з нього поганий, якщо чесно. І це все. Якби мобільність взагалом тільки уперед максимальна максимальна швидкість уперед тільки нормальна аж 38 максимально а, кілометрів на годину якщо говорити вже порівнюючи з цими танками М6 і Магнус то у М6 якби можна встановити дві гармати, які присутні на Магнусі і Кіборзі, і тут вони мають трохи гірші параметри. Якщо дивлячись на цю гармату, яка встановлена на, встановлена на Кіборзі, то тут в нас 6 секунд перезарядки, і і трохи гірше пробиття. Там ми маємо Зараз подивимось, тут ми маємо 155 на і подкаліберній 218, а тут в нас 128 і 177 відповідно, а альфа та сама, якби так, якщо порівнюючи пушку тут, у нас тут така сама альфа і КД 8 секунд, а тут на тій самій гарматі. 88, а там 8 на 3 начебто, ні? 8 на 3, так. Ну, тобто, найкращий з цих копій це кіборг. Тому що тут більш пробиває гармата. Тут, до речі. Теж краще пробиття, але гірше, ніж у кіборга. Тому цей кіборг мені, як би навіть сподобався трохи. Через його ДПМ і мобільність і ще броня там у башті і це все в принципі і якби якщо ви купили цей пропуск то якщо ви купили цю, цю перепуску то якби я не можу вам сказати що навіщо ви купили його бо танк начебто не поганий і грати на ньому можна спокійно Проте це, про це діло вже кожного. Типу, типу, купляти його чи ні. А потім грати на ньому на цьому танку чи ні. Якби так. Танк краще, ніж ці дві машини. Ну і це все. Якби по, по ДПМу по всім параметрам. Продати його можна, як ви бачили, тільки що за 500 золота тому навіть і відновити його можна буде якщо що то так на цьому в принципі можна закінчити і дякую всім за перегляд підписуйтесь на канал ставте лайки щоб просувати український контент бо його зараз мало а особливо по танкам я за це буду вам вдячний дуже і обов'язково приймайте участь у розіграші. А ще не забувайте підписуватись на мій Discord сервер, бо там проходять різні активності, зв'язані з будь-чим. Ми там граємо і розмовляємо в чаті і в войсі іноді е спілкуємось. Тому підписуйтесь просто. Я вам дякую за перегляд. Побачимось у наступному цікавому відео.